خلال الاسبوع الاخير الكثير من التجار تسألني مرتبكة هل حقا موقع ايباي منعت التجار من العمل بمجال الدروب شيبينج وفي هذا الفيديو سأجيب على هذا السؤال وسأوضح لكم اي تغييرات يمر بها موقع ايباي مرحبا أنا رضا عازم من كامبوست أكاديمي ممكن ستغضبوا علي بعض الشيء إذا قلت أنني سعيد جدا من الخطوات التي تفعلها موقع ايباي بالفترة الأخيرة ولكن قبل أن تغضبوا دعوني اشرح لكم لماذا أنا سعيد وماذا كان الحال في موقع ايباي قبل التغييرات التي فعلتها وماذا فعلت ايباي لكي تصحح الوضع في السابق وحتى لهذه اللحظة كل شخص يريد بدء البيع على موقع ايبا يمكنه فعل ذلك بسهولة وبسرعة فقط عليه تسجيل البيانات الخاصة به وبدء إعلان المنتجات دون أن يتعلم المجال بطريقة صحيحة وفي الحقيقة الكثير من الأشخاص يستهزئون بالمجال ويعتبرونها كأنها لعبة في الحاسوب أو ما شابه ذلك ولا يعرفوا أن هذا المجال هو عمل مثل أي عمل أو ورشة في عالم التجارة والأعمال وشيء طبيعي كل شخص يبدأ العمل بمجال معين دون أن يتعلمه بطريقة صحيحة أن يخطئ وهذا ما حصل في موقع إيبي كمية كبيرة من التجار الغير مهنية في الموقع تعمل بطريقة خاطئة ومن يتحمل هذا الخطأ طبعا موقع إيبي هو الذي يتحمل الخطأ من خلال معالجة الكثير من الشكاوي من قبل المشترين وطلبات الغاء المبيعات والنصب وايضا المس بسمعة الموقع سمعة موقع ايباي تضررت بالفترة الاخيرة بسبب هذه التجار الغير مهنية في الموقع لذلك ايباي قررت ابراز عضلاتها وغيرت بعض القوانين في سياسة البيع بالموقع وبالاحرى بطريقة الدروب شيبينج الجواب للسؤال المبين بعنوان الفيديو واضح ايباي لا يمنع التجار من التعامل بطريقه الدروب شيبينج او الاونلاين اربيتراج ولكن هو يوضح انه عليكم ان تكونوا مسؤولين عن منتجاتكم التي تبيعونها طالما حسابكم يعمل بطريقه صحيحه ونسبه الارجاع في حسابكم منخفضه ونسبه الغاء المبيعات منخفضه حسابكم سيكون سليم اما اذا اعلنتم منتجات وحذفتموها بعد يوم أو بعتم منتجات وقمتم بإلغاؤها بعد يوم أو أرسلتم المنتج والمشتري تشكى عليكم وتجاهلتموه فهذا سيحدث ضرر على حسابكم أنا لا ألوم موقع إيبي على ما يفعله فهذا طبيعي الموقع يريد الحفاظ على سمعته وعلى نزاهته أيضا لكل من يريد التسجيل بالموقع إيبي بدأ إيبي طلب تأشير البيانات من خلال إرسال لهم نسخة لجواز سفركم أو الهوية هذا لن يكون بالسابق كل ذلك بسبب عمليات الناصب التي تحصل بالموقع بشكل متكرر في الفترة الأخيرة هل إيبي يمنع عمل دروب شيبينج من موقع أمازون أو موقع ألي إكسبرس؟ لا هو لا يمنع ذلك أكثر من نصف التجار بالموقع يعملوا بمجال الدروب شيبينج وإذا إيبي قرر أنه لا يريد أي تاجر عمل دروب شيبينج في موقعه لرأينا كمية كبيرة من التجار بالموقع لقد اختفت وهذا سيكلف موقع اي بخسائر كبيرة جدا لقد انتهى وقت اللعب وحان وقت الجد لكل من ينسخ منتجات من متاجر ثانية لن يفيده ذلك لكل من يسعر منتجاته بأسعار متدنية جدا ويربح بعض السنتات على كل بيعة لكي ينافس التاجر الآخر لن يفيده ذلك عليكم عمل بحث أسواق بطريقة مهنية وإيجاد منتجات أخرى أو إيجاد طرق أخرى لتسويق منتجاتكم مثل جلب مشترين محتملين من خارج موقع إيبي مثل مواقع التواصل الاجتماعية أو من مواقع المدونات البلوجز أو من الإعلانات المروجة في موقع إيبي نفسها يوجد الكثير من الطرق الأخرى التي يمكننا استعمالها للتغلب على ما يحصل في موقع إيبي في النهاية موقع إيبي كان وما زال محور أساسي في مجال التجارة الإلكترونية وشيء طبيعي أن يغير سياسته ده سيبقى في الموقع فقط التجار المهنية التي تعرف ماذا تفعل والتي تعرف كيف تتعامل مع المجال بطريقة صحيحة وسؤالي في هذا الفيديو ما هي العقوبات التي فرضها عليكم موقع إيبي وهل تعرفوا سبب فرض العقوبات عليكم؟ اكتبوا إجاباتكم بالتعليقات وسأحاول جاهدا مساعدتكم ولا تنسوا الاشتراك بالقناة لمشاهدة الفيديوهات السابقة والفيديوهات القادمة التي تعلن أسبوعيا بالقناة سأراكم في فيديو آخر